Σαββατοκύριακο. Λίμπη, έζησα την πιο τρελή βραδιά Παρασκευή. Δεν μπορείς να πεις τι λίμπη για τι περιπέτειές μας. Ναι, το Σαββατοκύριακο ήταν τρελό. Η μαμά έψαχνε για να βρει ένα κερί αρωματικό ονόματι ουράνιο τόξο που κάνει σαν τρελή γι' αυτό. Οπότε έτσι γυρίσαμε όλη την πόλη. Ξέρεις τώρα ψάξαμε στο... Πες Ωχ, κερδί, δεν το με το πόλ κέρια! Αυτό είναι... τρέλα! Δίνω σε αυτό το ψέμα, λίγο να Περίεργο για να είναι αληθινό, αλλά αρκετά αβαρυτό, για να μην ακολουθήσουν ερωτήσεις. Μπράβος! Μάτα, χιλιά χαριδάκια. Δεν θέλουν όλα ψέματα στη λύπη. Δεν ότι αν ξέρουν πολύ για μένα δεν θα είμαι πια τρομακτικός. <Συμονή> και τώρα δεν θα είμαι ένα φιλικό, φαντασμά. τα φιλικό φαντασμάτων δεν φαντασμάτων. <Συμονή> τώρα, έχεις <τίποτα> κομμάτια ρεύματα των αποτυχημένων φαντασμάτων Γεια σα κυρία μαγίου με το δίκιο σα δεν το βρήκατε αυτό και η άλλη στο το πράγμα και δεν σας έφτιαξα ένα εγώ! Ευχαριστώ, νομίζω. Μόνο μια ερώτηση, γιατί... Ωχ, Λίβι! Καλοσύνη σου που μας έφτιαξες ένα κερί από το μηδέν! Ω, σωστά! Μυρίζει ουράνιο τόπο. Λοιπόν, μας έφτιαξες τη μέρα μας, Λίβι! Λίβι! Η Μόλι κάτι μου κρύβει. Φαίνεται πως το κυνηγός, φύλο τη αλήθειας, θα το ξετρυπώσει.